V dnešním videonávodu si upleteme overal pro miminko. Budeme plést z příze značky Schachenmayer, bravo, rychle a snadno. Barva je krémová bílá. Overál je pletený bez švů a plete se velmi jednoduše. Začínáme kapucí, doporučená velikost jehlic. Je 5 až 6 mm, já pletu volně, takže budu plést na jehlicích číslo 4. Začínáme kapucí. Nabereme si 59 ok plus 2 krajová dohromady 61 ok. Máme nabráno 61 ok a teď budeme plést do výše 4 cm v roubkovým vzorem. To znamená všechny řady hladce. Krajové oko sejmu a pletu hladce. Poslední krajové oko pleteme vždy obratce. Druhá řada, první krajové oko vždycky sejmeme a poslední pleteme obratce. Další řadu pleteme zase hladce, vroubkovým vzorem. A takhle pleteme všechny řady až do výše 4 cm. Máme upleteny 4 cm kraje kapucky. A teď upleteme 6 řád lícovým žerzejem. To znamená, v lícové straně hladce, na rubové straně pleteme obratce. První oko vždycky sejmeme a poslední oko pleteme obratce. Upletli jsme 6 řád lícovým žerzejem. A budeme pokračovat bublinkovým vzorem. krajové oko sejmu a upletu dvě oka hladce. Jedno, dvě. Bublinkový vzor pokračuje. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest. Vpíchnu do šestého očka jehlici, naberu, Protáhnu, očko z jehlice spustím a takhle ho rozpustím. Tři hladce. Jedna, dvě, tři. Upleteme bublinku. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět. Do šestého oka vpíchnu jehlici. Protáhnu, očko spustím a takovým způsobem jej rozpustím. A znovu tři hladce, dvě, tři. Plateme bublinku, jedna, dvě, tři, čtyři, pět. Do šestého oka vpíchnu jehlici, protáhnu přízi, očko z jehlice spustím a takovým způsobem jej rozpustím. A znovu tři hladce. Jedna, dvě, tři. Teď bublinka. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest. Vypíchnu, protáhnu, spustím a rozpustím. Tři hladce. Jedna, dvě, tři. Takhle budeme pokračovat do konce řady. Dostali jsme se na konec řady. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest. Spustíme. Plateme tři hladce, jedna, dvě, tři, jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest. Rozpustíme a krajové okopleteme obratce. Tak bublinky si vždycky potom upravíme, otočíme. A další řadu pletáme obratce. Krajové oko sejmu. A všechna oka pletu obratce. Pletli jsme řadu obratce. A teď budeme zase plést šest řad lícovým žerzejem. To znamená lícová strana hladce, hrubová strana obratce. První krajové oko vždycky sejmu a poslední krajové pletu obratce. Šest řad lícovým žerzejem máme upleteno. A teď budeme pokračovat bublinkovým vzorem. Vždycky tady to spouštěné oko, je taková dírečka, tak to je prostřední v těch třech, které pleteme hladce. Krajové oko sejmu. Odpočítám šest oček. Jedna, 2, tři, čtyři. Šest, vypíchnu, vytáhnu. Spustíme, spustím a rozpustím očko. Teď upleteme zase tři oka hladce. Jedna, dvě, tři. Spouštěné oko vždycky vychází do prostřed předchozí bublinky. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest. Odpočítám, protáhnu, spustím a očko rozpustím. Tři oka hladce. A zase šest oček odpočítám. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest. Protáhnu, spustím a rozpustím. Tři oka hladce. A pletu do konce řady stejně. Takhle nám bublinky vychází vždycky mezi sebou. K další řadu bublinek máme hotových. Teď rubovou stranu budeme plést obrace a dál budeme plést stejným způsobem 11 až 12 cm do výšky. To znamená, vždycky uděláme šest řád lícovým žerzejem. To je lícová strana hladce, rubová strana obrace. A bublinky, aby se nám tady takto střídaly. Vždycky, vždycky se spouští prostřední oko bublinky. Vždycky se spouští to prostřední očko na bublince. Takže tímto způsobem pokračujeme do výšky 11 až 12 cm. U blinkovým vzorem jsme upletli čtyři opakování vzorku a to nám dělá 12 cm. Teď budeme pokračovat ve formování kapuce. Okaj jsem rozpočítala následujícím způsobem. Z pravé strany odpočítám 20 ok, zavěsila jsem marker, z levé strany taky 20 ok, marker. A uprostřed zůstává 1,20 ok. Protože budeme ubírat, tak tady jsem si rozdělila očka následovně. 1, 2, 3, 4 a zavěsila marker. 3, 3, 3, 3. Celkem bude 1, 2, 3, 4, 5 krát ubírání. Takže z každé strany uberu po pěti očkách, to je dohromady 10, takže nám zůstane uprostřed 11 ok. Teď budeme plést hladce, tedy po tento marker, krajové oko sejmu a pletu do druhého markeru hladce. Oček, marker si přesunu. Teď pro středních jedna. Tak před druhým markerem jsme si nechali jedno očko. Ten dáme ho na druhou jehlici, marker shodíme, vrátíme zpět a dvě očka spleteme dohromady. Tak to je první ubrání. Marker si můžete dát zpátky nebo ani nemusíte, protože stejně to obírání bude vidět. Práci si otočíme. první oko sejmu a pleteme obrace. Došli jsme až k markeru. Očko si přehodíme, marker můžeme schodit. Prátíme zpět na jehlici a spleteme dvě oka Tak Znovu si práci obrátíme. A pleteme zase stejným způsobem hladce. První oko sejmu a pletu hladce až k markru. Dopletli jsme k markeru. Jedno očko si zase přesuneme na pravou jehlici, marker můžeme schodit, vrátíme zpět a dvě oka spleteme hladce. Tímto způsobem budeme pokračovat, až dojdeme tady k tomuto markeru. Dopletli jsme do markeru. A budeme pokračovat s ubíráním. První oko sejmu. Dvě oka z pletu hladce za zadní nitku. A další pletu hladce. Poslední tři oka před márkem si nechám na ubírání. Oka si nechám a upletuje takovým způsobem. Dvě oka si přendáme na pravou jehlici a otočíme a spleteme takhle ze zadu před, za přední, za přední nitku. Aby ten náklon byl tady takhle hezky vpravo. Tak tady máme náklon vlevo a tady budeme mít s převrácenými očky náklon vpravo. Další očko si předám, shodím marker a tahle dvě oka si spletu hladce. Teď budeme pokračovat předešlým způsobem. Krajové oko sejmu a pletu obratce. Dvě oka z pletu otočíme krajové oko sejmu, pletu hladce. Tady platu způsobem obyčejným, neubírám, otočím krajové oko sejmu, plateme obrace, Dvě okas pletu, otočím krajové sejmu, pletu hladce. jsme zase došli do markeru, tak tady ještě spleteme dvě oka, obyčejným způsobem, za zadní nitku, otočíme, krajové sejmu, pletu obratce, pletu obrace a tady budeme zase ubírat krajové sejmu a dvě oka z pletu hladce za zadní nitku aby jsme měli náklon vlevo. Pleteme hladce a před markerem necháme tři oka na ubrání. tady marker a tři oka před ním. Abychom měli hezký náklon vpravo, tak musíme očka přetočit. Sejmeme je na pravou jehlici a takovým způsobem je přetočíme. A upleteme je hladce za přední nitku. Takovým způsobem. Očko sejmeme, marker spustíme vrátíme zpět a upleteme hladce. A tímto způsobem budeme pokračovat do konce, až nám uprostřed zůstane 11 ok. Kapucku máme hotovou. Takhle zezadu. Uprostřed nám zůstalo 11 oček. Tak tady jsem přízi ustřihla. To už tady nebudeme potřebovat teď si nabereme očka na pokračování verálku. Nabírat budeme tímto způsobem. Z jedné strany. Budeme nabírat očka. Ze zadu. Pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct, třináct, čtrnáct, patnáct, 16 Tady 16 17 18 19 20 21 22 Tak máme tady 22 oček nabraných. Otočíme a z druhé strany budeme nabírat také 22 oček. Ale protože máme kapucko obrácenou teď rubové strany, tak nebudeme nabírat tady zezadu, ale teď budeme nabírat přední očka. Jedna, dvě, sakra, tři, Nabrali jsme dohromady 44 ok plus 11 uprostřed, to je dohromady 55. Tuhle řadu budeme plást celou hladce s tím, že rovnoměrně ubereme 13 ok, abychom na jehlicích měli 42 ok. Takže budeme plást hladce, tady připlítám novou vlnu, jedna, dvě, tři, čtyři, tady můžu dvě splést, pět a šest. Takže jedno oko jsem spletla. Jedno oko je ubráno. Takže teď ještě dvanáct oček do konce rovnoměrně. Pletáme hladce. Tady můžeme dvě splést. Tady dvě splateme dohromady. Budeme rovnoměrně splétat dvě oka, abychom na konci řady měli výsledný počet ok 44. Následující řadu budeme plést obrace. První krajové oko vždycky sejmu a ostatních šest budu plést vždycky hladce, z lícové i z rubové strany. Dál budu pokračovat obrace. Dopletu dolemu obrace. Dopletli jsme řadu obrace a posledních šest ok v lemu budeme plést hladce. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest. Poslední krajové oko obrace. Následující řadu budeme plést všechna oka hladce, jen krajové sejmu, všechna hladce a poslední krajové oko u pletu obrace, potom práci otočím a budu plést sejmu, šest hladce, všechna obrace, šest hladce a krajové obrace. Takže sejmu, lem bude šest oček hladce a dále do konce řady zase hladce. Upletla jsem řadu hladce A další řada bude obrace S tím želem vždycky pleteme takhle, takovým způsobem sejmu. šest ok hladce. 2, 4, 6 a zbytek obrace. Tak, obrace až do dalšího lemu, který opět budeme plést hladce a poslední krajové oko obrace. Budeme plést rukávy, zadní část a přední část. Oddělila jsem si oka. Takže krajové oko. Dva, čtyři, šest. Osm oček. Dvě oka rozdělené márkrem na raglán. Čtyři očka na rukáv. Dvě očka rozdělená márkrem na raglán. 2, 4, 6, 8, deset oček na zadní část, dvě očka rozdělená markrem na raglán, čtyři očka na rukáv. dvě očka rozdělená markrem na raglán, a 2, čtyři, šest, osm plus jedno oko krajové. V této další řadě budeme přidávat oka. Krajové oko jsem sejmula. 2, 4, 6 ok hladce, další dvě hladce a došli jsme do raglánu. Tady podeberu a naberu na jehlici. A takovým způsobem ze zadu přidám jedno oko. Další už bude hladce. Dám marker, markra, se a tady nabereme ze zadu. A taky za zadní nitku upleteme. Čtyři oka hládce. Nahodíme ze předu. Hládce. Přesuneme marker, hladce, nahodíme zezadu a plateme za zadní nitku. Teď bude deset oček hladce, jedna, dvě, tři. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zase jsme došli k raglánu nahodíme zepředu a upleteme hladce za přední nitku. Hladce. Přesuneme marker. Hladce. Nabereme zezadu. A uplateme za zadní nitku. Teď budou čtyři hladce. Jedna, dvě, tři, čtyři. Ať se mi tady udělal nějaký úzel. Zase jsme došli k raglánu, nabereme zepředu a hladce upleteme za přední nitku. Jedno oko hladce, přesunu marker, jedno oko hladce, naberu zadu a uplatu za zadní nitku. Dvě oka hladce, šest hladce, jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest. A krajové oko obratce. Otočíme. Tuhle řadu až na lém, který budeme plést vždycky hladce, pleteme obradce, to znamená krajové oko sejmů, šest ok hladce, jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest ok hladce. zbývající oka obratce. Marker si přesunu a takhle pletu až do konce řady, kde zase posledních šest ok budu plést hladce a krajové obratce. V následující řadě si upleteme dírku pro knoflíček Tady jsem už uplatla. Krajové oko je sejmuté a šest oček je hladce pro lem. Přidávat budeme stejně, jak v předešlé řadě. Hladce. Jedno očko před Markem. Si necháme, nahodíme ze předu a pleteme hladce za přední nit. Jedno oko hladce, marker si přendám, jedno oko hladce, Nahodím si zezadu a upletu hladce za zadní nitko. Teď bude hladce. Náhodím si ze předu a platu hladce zapředněnit, jedno oko hladce, marker si přendám, jedno oko hladce, nahodím si ze zadu Upletu hladce za zadní nitku. Teď budeme plést zase hladce. Naberu ze předu, opletu hladce za přední nitku, hladce, Předám marker, hladce, Naberu ze zadu, Platu hladce za zadní nitku. Dále platu hladce. Nabereme. Předu. Hot zam. Hot zam. Nabereme ze zadu a ze zadu hladce za zadní nitku. Tak tady máme šest oček dva, čtyři, šest. Uplateme následovně jedno oko hladce, dvě oka spletu hladce, teď si dvě očka takovým způsobem nahodím. A Zase dvě oka spletu hladce. Hladce a krajové oko obratce Otočíme a následující řadu pleteme obratce až na lem, který budeme plazd hladce. Krajové oko sejmu a pleto všechna oka v lemu hladce. Dvě. Tři. Čtyři. 5, 6. a tady se nám už objevila dírečka na knoflík. Do konce řady budeme plést obratce jen šest ok vlemu budeme plést hladce a krajové oko obratce Další řady budeme plést stejně, jako jsme přidávali tady v těchto dvou řadách. Dírečky si uděláte podle sebe, v jaké vzdálenosti se vám budou líbit hodit. Vždycky v té raglánové linii se budou očka přidávat. Stejným způsobem, jako jsme to dělali v těch řadách před. Budeme plést a přidávat až do výšky 12 cm. Takže v lícových řadách budeme plést hladce. U raglánu vždycky přidáváme jedno oko. Jedno oko z každé strany markru. Lém pleteme vždy hladce, krajové oko první sejmeme a poslední krajové pleteme obrace. Po rubové straně potom pleteme všechna oka obratce, jen v lemu šest oček pleteme vždycky hladce. 12 cm raglánu máme upleteno. Měříme to tady od prvního přidání. 12 cm. Od kapuce. Když měříme přímo od kapucky, tak je to 13. A teď budeme pokračovat tímto způsobem. Upleteme 6 ok hladce lemu, Levý přední díl upleteme hladce. Až tady po marker. Tahle oka, která máme na rukáv, si předěláme na pomocnou jehlici, já tady mám na to takové zavírací špendlíky dále budeme pokračovat zadním dílem, na kterém budeme plést čtyři řady lícovým vzorem, to znamená hladce, obrace, hladce, obrace. Dajové oko sejmů. Šest oklemů hladce. Dále do konce levého předního dílu až po markeru. Doplateme hladce až do markeru. Marker můžeme odložit. Všechna oka rukávku až po marker si předěláme na pomocnou jehlici, nebo já mám takový spínací špendlík. Pletla jsem řadu hladce na levém předním dílu po marker. Oka rukávu jsem přendala na spínací špendlík, nebo můžete si to přendat na pomocnou jehlici, na vlnu, jak jste zvyklí. A teď budeme plést čtyři řady lícovým vzorem zadní část o Vezmeme si na to vlnu z druhého klubíčka. Tady z prvního klubíčka necháme bokem Takže pleteme zadní díl. První řada bude celá hladce, jen poslední krajové oko před markerem se. Marker můžeme shodit, už ho nebudeme potřebovat. Teď si práci otočíme. Krajové oko sejmu. A pletu až do konce řady obratce. Tak tohle bude druhá řada. Pak ještě upletu jednu řadu hladce a druhou obratce. Upletla jsem čtyři řady lícovým žerzejem. Tady přízi odstříhnu, to už nebudu potřebovat. Teď už budeme pokračovat v celku na každém díle, na každém předním díle si přidáme dvě oka, to znamená na levém dvě oka, rukávek máme na pomocném spínacím špendlíku a pokračujeme zadním dílem. Tak dvě oka jsme přidali. Trochu se mi to tady povolilo. Pokračujeme hladce zadní díl. Pleteme hladce až k rukávku. K rukávku a ten si znovu nabereme na pomocnou jehlici. Zadní díl jsem dopletla hladce a oka rukávku nabrala na spínací špendlík. Teď si ještě naberu další dvě oka. Přidáme dvě oka a pletáme pravý přední díl hladce. Šest oček hladce na lém. Dvě, 3, 4, 5, šest a krajové oko obrace. Dírečky na knoflíky dělám co 5 cm, to znamená, že budou až v další, že dírku budeme dělat až v další lícové řadě. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Následující řadu pleteme obratce. jen šest ok v pleteme hladce, krajové sejmu a pletu šest okce, 3, 4. Pět, šest. A ostatní zbyla oka pletu obratce až k levému přednímu dílu, kde v lemu zase bude šest ok hladce a krajové oko obratce. Takže tímto způsobem pletu do konce řady. Dále budeme pokračovat lícovým žerzejem kdy uplateme tři řady, to znamená řadu hladce, řadu obratce a řadu hladce. Nesmíme zapomenout vypletat dírky pro knoflíčky. Upletla jsem tři řady lícovým žerzejem, řadu hladce, obratce, hladce. Tady už je 5 cm další dírečka. A následující řadu budeme plést hladce z rubové strany a plateme až do konce hladce. Tady máme lem, ten je hladce vždycky šest oček. 1, 2, Tady je dírka, tři, čtyři, pět, šest, šest oček na hladce a teď až do konce řady plateme hladce. Doplateme do konce řady hladce a pokračovat budeme bublinkovým vzorem. Uplatli jsme tři řady lícovým žerzejem, to znamená řadu hladce, obratce hladce. Čtvrtou řadu jsme uplatli také hladce z rubové strany, bude nám dělat takovou dělící linii. A teď budu pokračovat bublinkovým vzorem. Bublinkový vzor už známe z kapucky budeme plést 6 řád lícovým žerzejem, potom budeme plést 3 oka hladce a čtvrté oko budeme spouštět. Plést budeme do výšky 26 cm. Plest budeme do výšky 26 cm. 13 cm už máme uplateno, tak ještě 13 cm bublinkovým vzorem. Mám uplateno 6 řád lícovým žerzejem oddělící linie. A teď si ještě připomeneme bublinkový vzor. Pleteme zapínací lem, jedno oko sejmu a šest ok pletu hladce. Dvě, tři, čtyři, pět, šest. Dále pokračujeme bublinkovým vzorem. Tři oka hladce. Teď si odpočítáme šest oček, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vpíchneme jehlici, vytáhneme přízi, spustíme oko a rozpustíme. Další tři oka upleteme hladce. Jedna, dvě, tři. Zase si odpočítáme šesté očko. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest. Vpíchnu, vytáhnu, spustím a rozpustím. tři, oka hladce. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest. Vytáhnu, spustím. Pustím tři oka hladce. Bublínkovým vzorem pokračujeme do konce řady, na konci řady zase upleteme šest ok hladce na zapínací lem. Nezapomínáme vyplétat dírky na knoflíčky. A pleteme až do výše 26 cm. Odsuď až do výše 26 cm. Další řada bude řada obrace, všechna oka obrace. A pak znovu budeme plést 6 lícovým žerzejem, bublinky, řada obratce A tak, jak už jsme dělali na kapuci. Mám upleteno 26 cm. Pokračovat budeme tím, že si spleteme tady dohromady lem. Dírečky samozřejmě budeme mít nahoře při splétání. Lem si hezky spleteme a budeme pokračovat už jen v kruhových řadách. Pletat budeme následovně. Oka lemu si přendáme na pomocnou jehlici. Přiložíme na sebe a budeme nabírat takhle hezky ze zadu, protáhnu, protáhnu, stáhnu druhé, třetí, čtvrté, páté, A poslední bylo krajové, sedmé. Takhle máme spletený. Teď pro pokračování a upletení rozkroku si práci rozdělíme. A sice odpočítám tři očka z pravé strany, tři očka z levé strany. A uprostředního prostředního si dám marker z jedné strany. Z druhé strany. teď si vypočítám polovinu zadního dílu. To znamená, spočítám si všechna očka a prostřední si označím také markerem, tak jak tady, aby to byla přesná polovina. Mně vyšlo 87 oček, takže 43 z jedné strany, 43 z druhé strany. A u toho posledního jsem si. O ten poslední jsem si oddělila markrem. Tady budu přidávat pro rozkrok, tak tež budeme přidávat tady. A plateme první kruhovou řadu hladce. Budeme plést hladce až se dostaneme tady k markru, kde budeme přidávat. Dopletli jsme řadu k markru. A teď budeme přidávat na rozkrok. Přidává se stejným způsobem jako u raglánu. Marker si přehodím. naberu si očko ze předu. A upletu hladce. Další oko upletu hladce, nahodím zezadu a upletu za zadní nitku. Mám očka tři. Marker si přehodím a pletu zase po kruhu hladce až k markru na zadním díle. Došli jsme k Markru na zadním díle, přehodím a přidám. Nahodím si ze předu, upletu hladce, tady se mi to nějak zašmodrchalo, Pletu hladce, hladce, nahodím ze zadu, Pletu za zadní nitku je to stejné jako u raglanu mám tři očka a pletu. hladce další řada bude hladce bez nahazování, nahazovat budeme vždycky ob řadu. To znamená, jednu řadu nahodíme, jednu upleteme hladce, jednu nahodíme. Nahazovat budeme do té doby, dokud nebudeme mít tady mezi markry sedm oček. A v šesté řadě nesmíme zapomenout udělat bublinky. Teď budu plést čestou kruhovou řadu a na této řadě vám ukážu ještě, jak se přidávají očka pro rozkrok. Tak došla jsem do šesté řady, přehodím markera, Nahodím si přízi ze předu a ze předu uplatu hladce. Dvě, tři, čtyři, pět, šest, náhodím si přízi ze zadu a ze zadu uplatu hladce. Tak a pro rozkrok mám nabraných sedm oček. Teď ještě dopletu sedmou kruhovou řadu hladce. V zadním díle taky ještě přidám dvě očka a v další řadě budu dělat bublinky. Máme dopletenou šestou kruhovou řadu. Na rozkrok máme z obou stran přidáno sedm oček. Dva, čtyři, šest, sedm. Teď budeme po kruhu pokračovat bublinkovým vzorem. Kdybyste nevěděli, Jestli bublinky skládáte správně nad sebe, tak se můžete podívat, tady je vždycky taková dírečka, to je to spouštěné oko. A to spouštěné oko vždycky patří mezi ty tři hladce upletené. To znamená, že tady mám spouštěné oko, takže to bude prostřední oko těch tří hladce upletených. 1, 2, 3, tady budu spouštět, to znamená, že ta dvě oka upletu hladce. Tohle očko budu spouštět, takže si odpočítám 6 oček dolů, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vpíchnu, Dotáhnu, spustím a rozpustím. A teď tři oka hladce, jedna, tohle bude prostřední. Jedna, dvě. A zase odpočítám šest, jedna, 2 tři, čtyři, pět, šest, vpíchnu, protáhnu a spustím. Takhle rozpustím tři hladce, kdy s dídečkou je uprostřed, spouštěné oko je uprostřed. A pletu až do konce řady bublinkovým vzorem. Teď budeme pokračovat pletením nohaviček. Můžete je plést dohromady, to znamená obě nohavičky na jednou. Já vám v tomto návodu ukážu postupně jednu a potom druhou. Tady jsem si na spínací špendlík oddělala sedm oček, Předního rozkroku. Tady je sedm oček zadního. Na tento pomocný špendlík jsem si dala oka z druhé nohavičky. Plést budeme bublinkovým vzorem, dopleteme do konce, nohavičky spojíme a budeme plést 10 cm bublinkovým vzorkem. To znamená řadu hladce, šest kruhových řad hladce a v sedmé vyplétáme bublinky. A tak budeme pokračovat až do výšky 10 cm, poté budeme oka ubírat a budeme plést pružný lem. Dopletli jsme jednu kruhovou řadu na nohavičce a budeme pokračovat, spojíme tady tyto dvě. Takhle spojíme a pokračujeme po kruhu bublinkovým vzorem. Máme upletenou jednu nohavičku do výšky 10 cm. Teď budeme plést průžný lem jedno na jedno, to znamená jedno hladce, jedno obratce. S tím, že v této řadě budeme očka ujímat, tak aby nám na jehlicích zbyl počet ok 34. Průžného lemu uplateme ještě 10 cm. Po deseti cm ukončíme obyčejným způsobem a pleteme druhou nohavičku stejným způsobem jako první. Na nohavičku mi vyšla jedna, 3, tři, čtyři, krát opakování bublinkového vzorku. Pak řada hladce. Teď budeme plést lém pružným vzorem a budeme ujímat očka. Ukážu jakým způsobem. Hladce obrát se, hlad se, se a dvě očka spleteme dohromady. Ujímat budeme rovnoměrně, nevychází na ujmutí osm oček. Mám ujmuto a touto řadou už začínám plést pružný lem. To znamená oko hladce, oko obratce a pletu do výšky 10 cm. Tak pružným lemem do výšky 10 cm. 10 cm pružného lemu je upleteno. Teď si uzavřeme očka. zavírat budeme hladce, upletu hladce, hladce a přetáhnu očko, hladce, Tímto způsobem uzavřu všechna očka. Jedna nohavička je hotová. 10 cm lem, který se potom takhle přehne. Druhou nohavičku budeme plést stejným způsobem, jak tu první. To znamená, tahle všechna očka si přetáhnu na kruhové jehlice, a budu plést kruhovými řadami bublinkovým vzorem zase až do lému. To znamená do výšky 10 cm. Vychází to na 1, 2, 3, 4, 5 opakování bublinkového vzorku. Potom 10 cm lém. A dále potom budeme pokračovat rukávky. Takže pleteme stejně. Levou i pravou. Teď budeme plést rukávek, který se platé jenom lícovým žerzejem. Budeme celkem čtyřikrát ubírat a zakončíme spodním lemem. Počkaž jsem si z pomocného spínacího špendlíku přetáhla zpět na jelice a naberu si Způsobem. Na zadní díl si naberu 3 očka, k zadnímu dílu si přidám 3 očká 3, tady uprostřed v podpaži 2. na předním dílu také dvě naberu. Naberu také dvě. Čtyři očka z pomocné jehlice předám na jehlici předního dílu a čtyři očka z pomocné jehlice. Si přidám na jehlici k zadnímu dílu. Pleteme lícovým žerzejem 25 řad. V osmé řadě budeme ubírat. Asi si, očka si přetočím a pletu po předním díle. Jedna, dvě a třetí, co jsem přidala, s prvním z pletu dohromady. Pletu hladce, pletu hladce až na konec řady, kde budeme taky jedno oko splétat. A doplatli jsme do konce kruhové řady, jsme na zadním díle. A tady zase první a poslední oko spleteme. Tady si očka přetočím, aby nebyly překřížené. byla druhá řada. Pletu osm řad a v osmé budeme zase oka ubírat. V osmé řadě budeme ujímat. Jedno oko a dvě. Spleteme hladce. Spleteme hladce. hladce do konce kruhové řady a na konci budeme zase dvě očka spléta dohromady. Tady nám tři očka, dvě si převrátíme, aby nebyly překřížené a splateme hladce. Poslední oko hladce. Upleteme si 26 řad lícovým žerzejem, to znamená, budeme plést v kruhových řadách jenom hladce. A čtyřikrát budeme ujímat v první řadě, pak v osmé řadě, v šestnácté a v pětadvacáté. Rukávek zakončíme pružným lemem do výše 10 cm Lem pleteme pružným vzorem, hladce obratce, hladce obratce. K rukávek máme upletený. Je tady jedna, dvě, tři, čtvero ujmutí. A upletla jsem 10 cm pružného lemu. Druhý rukávek budeme plést úplně stejně. Nabereme si oka na jehlice. Dole přidáme, tak jak v tom rukávku předtím. A zakončíme 10 cm lemem pružného vzoru. To je oko hladce, oko obratce. Tento rukávek budeme plést vlastně jenom opačným směrem, na úplně stejně. Jediný kousek, který budeme sešívat, je mezi nožkama. Takže jsem si ze spínacích špendlíků nabrala očka zpět na a budeme je sešívat. Nabereme si tady očku tak, aby jsme tam neměli dírečku. Takovým způsobem cikcak budeme se Overálek máme hotový, teď zbývá ještě přišít knoflíčky. Doufám, že se vám bude líbit a návod na něj vám přijde srozumitelný.